طبعا قد حذرنا مرارا وتكرارا هذه الحكومه الفاشله ان الوضع الاقتصادي الذي وصل اليه ابناء الجنوب بشكل خاص وابناء اليوم بشكل عام لا يطاق وقد وصلت الى مرحله يعني مرحله يعني لا يتحملها المواطن من من سوء الخدمات وارتفاع سعر الدولار وانعدام المشتقات النفطيه فهذه المسائل تراكمت منذ بعد الحرب وحذرنا الحكومه الشرعيه ان هذا الوضع لا يطاق وعليها ان تستجيب لمطالب ابناء محافظه عدن بشكل خاص والجنوب وابناء اليمن لكن هذه الحكومه لا تكترث وقد يعني يعني وقد عاش الفساد في هذه الحكومه يعني بشكل طيب ما ما مصيرها الان وانتم تحاصرون مقر الحكومه و... ما مصير هذه الحكومه الان من قبلكم على الاقل نحن نحن لن نحاصر الحكومه طالما هنا قوات تحالف عربي موجوده على الارض وهي المسؤوله المباشره على حمايه الامن والنظام بشكل عام في المحافظات المحرره كامله، انما الشعب طلع وخارج ونحن حذرنا مرارا وتكرارا ان هذا الوضع لا يطاق. اذا هذا التحرك وهذا و... التصعيد خ... اذا هذا التصعيد ضد حكومه احمد بن دغر وما جرى اليوم من تطورات على الميدان جاء بتزكيه من التحالف اذا. ليش التزكية التحالف هو موجود في الارض ولولا وجود التحالف لكانت هذه يعني لو كانت لكانت هذه الحكومة غير موجودة في عدن ولا الشرعية نهائيا منذ بداية حرب عاصفة الحزم فهم قد يعني تم يعني تم مطاردتهم من صنعاء ولن يبغوا دقيقة واحدة بعد ان طردهم الحوثي نحن هنا بفضل وجود بفضل من الله وجود التحالف العربي الذي قام بتحرير هذه الارض آه وجميع المحافظات المحرر لذلك نحن نحترم ونلتزم للتحالف العربي بكل ما يقوله على الأرض طيب التحالف نفهم أن التحالف طلب منكم أو أمركم بعدم إعلان إسقاط هذه الحكومة ماذا إذا لم يستجب الرئيس عبد الرب منصور هادي بمطلبكم بإقالة الحكومة هل ستفرضون سلطة الأمر الواقع؟ نحن حذرنا وقلنا ان ما بعد أربعة مايو ليس كما قبله والان نقول كذلك ان اعلان المقاومه الجنوبيه قد حذر ان الوضع متفاقم ونقول لهم ان ما بعد 30 يناير ليس كما كان قبله. اكدنا ونطالب يعني طالبنا الرئيس فخامه الرئيس عبد رب منصور هادي باقاله الحكومه هذه واستبدالها بحكومه كفاءات لتقوم بدورها و يعني تقوم بتصحيح هذه المساله الذي وصلت اليها من فساد اداري ومالي ولكن لم يستجب. نحن نطالب التحالف العربي ببسط السيطره ويعني و... والقيام بواجبه امام هذا الشعب وفي هذه الظروف السيئه طيب الان نفهم ان هناك تريث من قبلكم تريدون خطوه او موقفا حاسما من قبل التحالف وهذا لم ياتكم حتى الان والمطلوب ربما من قبلكم او على الاقل من قبل جماهيركم هو سلطه الامر الواقع هل ستكون تمهيدا لاعلان انفصال الجنوب في خطوه ثانيه ربما بالنسبه للانفصال نحن الان لدينا, لدينا طبعا يعني لدينا مهام الى جانب قوات التحالف العربي ولديها طبعا اهداف عاصفة العزم لديها اهداف واضحه في استئصال الحوثي من اليمن ونحن الى جانبها في كافه اهدافها حتى تنتهي الاحداث اما بالنسبه لشعب الجنوب فمن حقه تقرير مصيره متى مستقبل المجتمع الدولي وهذا من حقه ونحن نطالبه ومستمرين بالمطالبه بعوده دوله الجنوب لهذا حق شرعي وتكفلوا جميع وتكفله جميع الرسائل السماويه والقوانين الدوليه والامميه والوضعيه طيب كل هذه التطورات ربما الاخيره على الاقل في الايام الاخيره جاءت بعد هذا اللقاء الذي دعا اليه المجلس الانتقالي للبث في مساله لجوء طارق صالح نجل شقيق الرئيس الراحل الى عدن بعدها تحول الامر الى مساله سحب او اقاله الحكومه طارق صالح الان موجود في عدن هل ستطالبون بمغادرته بيان المقاومه الجنوبيه كان واضح اننا لا نقبل اي تواجد لاي قوات شماليه طبعا في الجنوب من ناحيه ومن ناحيه اخري نحن سنذهب مع يعني اهداف عاصمه الحزم بدعم المقاومه الشماليه حتى استئصال الحوثي من صنعاء وعوده الحياه الى ما كانت عليه، نحن نحن ندعم المقاومه الشماليه وسنقف الى جانبهم حتى انتهى الحوثي بشكل كامل وسنكون الى جانب قوة التحالف بكل اهدافها التي اتت من اجلها طيب قوة التحالف تريد طارق صالح بل ربما يقال انها تعده كقائد ربما بارز تعتمد عليه لاعطاء دفعه على للعمليات ضد الحوثيين انطلاقا من عدن ربما أو من لحج هل ستساندون طارق صالح برغبة بالطبع من التحالف نحن نحن تكلمنا إننا إلى جانب قوات تحالف وأي هدف تسعى لها قوات تعالف نحن إلى جانبها نحن نرفض وجود قوات شمالية في الجنوب أما بالنسبة لطارق صالح نحن سندعمه كمقاومة شمالية وسنقف إلى جانبه في الشمال وفي كافة أراضي الشمال حتى تحرير كامل أراضي الشمال والعاصمة صنعاء بشكل كامل لكن يعني ربما السؤال هنا يطرح تب تبدو السيد عايد روس يعني مصمم على مساله طرد الحوثيين وقتالهم في اطار التحالف لكن لماذا توقفتم عن مواصله مطارده الحوثيين في معاقلهم الشماليه تحديدا لم نتوقف وادي لك اكبر دليل ان الساحل الساحل الغربي الذي وصل الى اليوم الى منطقه حيس هم مقاومه جنوبيه الى جانب قوات التحالف العربي ولن يحقق اي اي فصيل اخر يعني سيطره على الارض في المحافظات الشماليه الا المقاومه الجنوبيه وهذا امر واقع وسنقف الى جانب قوات التحالف في تحرير كافه اراضي المحافظات الشماليه باذن الله تعالى ولن نتاخر على نداء الواجب العربي الاصيل باذن الله تعالى وسنقف الى جانب أنا في التحالف العربي كما وقفوا الى جانبنا وهذا واجب وطني وقومي علينا ان نقوم باذن الله تعالى. طيب هناك ربما بعض الانتقادات في اطار عملكم كمجلس انتقالي جنوبي والفصائل او الشخصيات التابعه لكم تحديدا مدير امن عدن شلال شائع الذي نُسبت الي او تهم ببعض الانتهاكات هل ما يقوم به من عمليات لتثبيت الامن يتم بالتنسيق مع التحالف شلال علي شائع طبعا معروف مدير امن عدن هو يعني قام بتثبيت الامن والاستقرار عندما كانت يعني كانت ميجاميع داعش والقاعده مسيطره على عدن تماما وكان يعني كانت في كل احياء عدن قامت بعمليات ارهابيه كثيره ولولا اداره الامن بقياده اللواء علي شلال علي شايع لما استطاع اي فصيل اخر ان يصفي هذه المحافظه والمحافظه المجاوره الي جانب قوات التحالف من الارهاب الذي عانى منه ابناء هذه المدينه وشلال شايع تعرض الى عملية انتحاريه كبيره وكثيره ومنها استهداف منزله الشخصي وعائلته لا احد يزايد سياقة. على اللواء شلال علي شايع فهو مقدام في هذا السياق سيدة يعني كانت هناك اليوم عملية ضد قوة النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات والممولة أيضا من الإمارات التابعة بالطبع الحليفة لكم في المجلس الانتقالي في مدينة شبوة هل تعتقد أن لهذا الحادث اليوم في شبوة علاقة بأحداث عدن؟ طبعا هذا يعتبر رد على المجلس الانتقالي ورد على شعب الجنوب الذي وقف الى جانب المجلس الانتقالي والى جانب قوات التحالف العربي بقياده المملكه العربيه السعوديه والامارات العربيه المتحده والذي تكفلت الامارات بمكافحه الارهاب فهذا رد من ردود طبعا الاعمال الارهابيه الذي توجه لنا كشعب جنوبي ولدول الامارات العربيه المتحده. ولكن نحن لهم بالمرصاد وسنستمر في مكافحه الارهاب الى جانب قوات التحالف العربي والى جانب قوات التحالف الدولي حتى يتم ان شاء الله استئصاله نهائيا وانتزاعه من الجذور لان الجنوب لا يوجد حاضنه للارهاب وهذه الاعمال الارهابيه ستستمر فتره بالوقت ولكن باذن الله تعالى سيتم استئصالها نهائيا. طيب، هناك تحركات لإنعاش العملية السياسية بتحرك من بريطانيا تحديدا مقررة الحوار كانت أعطت الجنوبيين تقريبا المئة من مقاومة السلطة مع حكم ذاتي في أقليم الجنوب هل ستقبلون بذلك إذا كان بأمر من مجلس الأمن؟ نحن نقبل اي مساعي سياسيه واي حوار سياسي ولكن نحن لا بد ان نكون يعني طرفا مشاركا في يعني في اي مفاوضات قادمه كجنوبيين ولنا الحق ان ندخل كطرف مشارك حتى هذه اللحظه لا يوجد لنا فريق باسم الجنوب يفاوض في اطار يعني الحوار اليمني وفي اطار المفاوضات اليمنيه فنحن نطالب طبعا المجتمع الدولي اولا ان يكون لنا فريق مفاوضات سياسيه في اطار هذه العمليه ونحن سنكون يعني اول المشاركين في الحوار ونطالب بحقنا بشكل كامل بخلال يعني الوسائل السلميه والى جانب المجتمع الدولي رحب باي جهود الى هذا الجانب. ماذا لو عرض عليكم يعني في اطار هذه هذه الحوارات؟ ماذا لو عرض عليكم مساله الاستفتاء بظروف تقبلونها؟ هل ستوافقون على هذا الخيار؟ نحن موافقون على أي عملية ديمقراطية تلجأ إلى صندوق الاقتراع بأي طرق، يعني بأي طرق نحن نحب السلام وننشر السلام ومنذ وصولنا إلى هذا الموقع في كمجلس انتقالي ندعي إلى السلام وآخر هذه الأحداث التي شهدتها عدن، نحن دعينا إلى مظاهرة سلمية ولكن قوات الحرس الرئاسي هي من قامت بقمعها وحصل هناك عدد من سقوط الجرحى في ساحه الاعتصام السلمي ونحن ندعي بشكل كامل الى العمليه السلميه بشكل كامل، نحن نرحب باي جهود سلميه من خلال صندوق الاقتراع ونحن نترك صندوق الاقتراع هو الحكم والفصل في استفتاء اعاده دوله الجنوب واقامتها باذن الله تعالى وما وما تمخض عن صندوق الاقتراع فنحن موافقين بمئة 100% الى جانب المجتمع الاقليمي والدولي. شكرا جزيلا لك السيد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي كنت معنا من عدن في جنوب اليمن الشكر موصول ايضا لمراسلنا في اليمن عدنان الصنوي على المشاركه في عدد هذه المقابله نهايه هذه الحلقه من برنامج حوار الى اللقاء